In dobrodošli, z vami sem Tropa 44, z mano je moj najboljši prijatelj. Gajmo s Gremo kar s prvim vprašanjem. Aleksandr Stojanovič je vprašal, a prideš torek na pohod z baklami po jesednicah? Mogoče, ti? Ne. Drugo vprašanje napisal Nik Jerkovič. Ali bo, ali boš treniral kakšen šport? Jaz bom treniral Računalništvo, poslušaj. Računalništvo, skoč bom pač na računalniku igral igace, kaj pa ti? Ja, Ej, bom treniral prstev na tipkovanjci. <laughs> Tretjo vprašanje napisala Patricija King, a imaš puncov? Ne. Ja. Aha, ja. Četrto vprašanje napisala Anči, kjer telefon imaš? HTC. Iphone PTS. Ja, igal Iphone je to. A to. Ja. Peto vprašanje napisal Miha, ali bi popil čaj z mlekom, ne, fuj, ti, ne. Najbolj zaned stvar. Šesto vprašanje napisal žiga, kaj ješ, ko si žejen? Drek. O sedmo vprašanje je napisal Marjan Popovič. Kako? Ali lahko Ne, ti. Ne. Ja, po gozdu. Osmo vprašanje napisal Ali bom bang. A imaš kakšno oblačilo od ultrasov? Ja, polovar in majco, ti? Tudi, polovar. Deveto vprašanje napisal Filip Muha. Kjer film ti všeč? Uh, je Scary movie. Ja. Deseto vprašanje napisal Denis. Kateri šport si treniral? Uh, treniral sem karate, ti? Košarko. A ne, ples. Košarko. Pa ples si treniral. Ja, pa hip-hop. 11 vprašanje je napisal Jure. Katera je tvoja najboljša jed? Pizza, tvoja? Isto. 12 vprašanje je napisal Tine, mandarine. <laughs> Kdo je tvoj najboljši youtuber? Mr. Strukemaj. Uh, muđa, pa srbijan, ga izbijal. 13. vprašanje napisal Marko. Ali poslušaš Justina Biberja? Ne. ne Peder. Klušar. Zabit. V glavo. 4. <laughs> <laughs> vprašanja napisala Ana Ana. 14. Kje živiš? Na jesenicah, oba iz jesenic. Ja. Ne pojeva točnega naslova. Absolut, sorry. Kva če prijete lopat? 15. Ja. Pe, vprašanje napisala Tija Tija, kdaj si posnel prvi video pred 11 meseci, to je bil tam nek, ali 12 meseci, tam januar, ni sred, januarja. ja. Kaj pa ti? Ne ne spomnim se točno. 16. vprašanje napisal Bojan Pavličevič, zakaj te je začel zanimati Minecraft? Ja, Minecraft ne je začel zanimati zaradi dobre vole, kaj pa tebe? Je igrac, ja, kar je dobra igrač. In napisal je tudi, kaj je bilo to, kar te je pritegnilo na Minecraft. Server. Tebe. Ja. Server je dober. 17. vprašanje je napisal Mirko Car. <laughs> Ali imaš sestro? Ne. Ti. Ja. ja ti imaš pol sestru. Sestra sestra. In 18. vprašanje je napisal Bojan Pavličevist. Spet on. Kaj je bilo tisto pri Minecraftu, kaj te je pritegnilo igrati to? Do, dobra vola. Tebe. Ja. 19. vprašanje napisala Sara. Ali imaš svojo sobo? Jok, jok ti imaš. Jok ti imaš pizda. Evo je. Seksi. A ne? Jaz nam bolj fejst, nis 20. vprašanje napisala. Stoj, režija, poprav kamero. Bravo režija, bravo. 20. vprašanje napisala Alja. Kjera hruzljivka ti je všeč? Je bi ga vse smo že povedal. Da sam ja, povedal smo. Scary movie. Ja. 21. vprašanje napisal Milan. Čakaj, kjer Milan? Briga. Oddaj briga. Oddaj poslušaš škotsko. Odkar, od prvega razreda, Evo, ti ga, pa ti? Od takrat, kjer sti bil trebuhu. 22. vprašanje je napisal Matej Kranc, ali živiš v hiši ali v bloku Jaz živim v bloku kaj pa ti? V bloku. Koba iz bloka. Soseda. Ja. Hvala za ogled, oziroma, hvala za ta ogled. Lajkite njega, kako imaš ti? Games Michael, se v link. Mo, ti imaš Facebook strani? Nekaj me boli, se Lajkite me na Facebooku... Lajkite me na Facebooku Tropa44. Njega pa dodajte na Filip Stanič. Mene pa na Mato Širnik. I see you. Adio. Adio. Ne sebe.